Другий день мого марафону малювання і головна теза сьогоднішнього дня така. Щоб побудувати будинок, починаємо з ями. Щоб навчитись малювати, починаємо з кривих і невпевнених ліній. Сьогодні день балансу між бажанням зробити красиво і готовністю до того, що вийде не